We'll <laughs> 10 شوية سبعين، زيد زيد زيد زيد. تغادر الفنانة المتعلقة سعيدة <تصفيق> شرف، تحت تصفيقات الجمهور حفل فني رائع، وليلة <نأني> <Lizzie> مليئة بالألوان الفنية والموسيقية، بكل ألوان طايف الموسيقى المغربية، كما استقبلها كل التحيات من مستقبل دول والأن تغادر الفنانة سعيدة شرف. <تصفيق> واه تصل وعد في رقاع الجمهور مره اخرى يوم السبت موعد سعيد ووعده حق وهاذو سعيده حق طلع لك حب تبغى له حب حب نعم سعيده هكذا يودع الجمهور العراقي الشغوف بالفن المغربية بكل ألوان يودع عيدا، عيدا، عيدا، عيدا، عيدا،